شنو الفرق <تصفيق> ما بين حب الذات وبين الغرور. باش نعرفوا هاد الحوايج هادو خاصنا نعرفوا أولا شنو المعنى ديال الثقة شنو المعنى ديال الغرور. الثقة هي علاقة اعتماد ما بين جوج الأشخاص كيكونوا مأتمنين ومن المفترض أنه الآخر يوفي بالعهد ديالو للآخر. والثقة هي واحد الرمز وقيمة أخلاقية للإيفاء بالوعود. وتقدر تكون الثقة كتضمن عدم الشك في الثقة ديال الشخصية الجيدة ولا النوايا ديالو ولا الأخلاق ديال الشخص الآخر. الثقة راه ما كتطلبش تكون موجودة غير في الأشخاص اللي كتكون نيتهم زوينة فقط لكن رش مرات كنلقاو اللي بنان يمكن يكون متورط في أعمال ديال اجراميه ولا شي حاجه وكتلقاهم في بعضياتهم الثقه هي توقع ديال النوايا ايضا هي شعور بالقدره مع الوجود ديالها في لحظه الحاضر كنبنيها على تجارب الماضي وفي علم النفس كتصنف الثقه على انها تكامليه الاجتماعي فهي اللي كتسهل التاثير ولا الاقناع ديال اي شخص اخر يعني باش تخلي واحد يثق فيك ولا شي حاجه انت كتبني مع هذاك العلاقه وفهم الامانه والاحسان والقدره وموعد الاشياء ضروريه من اجل الثقه فاش كيتم فقدان ديال الثقه عن طريق انتهاك وحده من هذه الاشياء اللي ذكرت فراه كتكون صعيبه تعاود تكتسب الثقه مره اخرى اما التعريف ديال الغرور بمصطلح بسيط هو كل ما غر الانسان من مال او جاه او شهوة او انسان او شيطان. واصطلاحا هو سكون النفس الى ما يوافق الهوى ويميل اليه الطبع. يعني اي حاجة كتميل عندها الغرائز ولا تعجلك تشاهل الانسان. وايضا هي شعور بالقدرة ما عدم وجودها. يعني بنادم كيحس براسو راه قادر يدير شي حاجه ولكن هو راه ما قادرش يديرها، بحال هذاك اللي تيقول غادي ننزل نفرش خمهم وفاش ننزل فرش يعني اساءة الظن هذا هو الغرور، الحالة الثالثة هو عدم الشعور بالقدرة مع وجودها، هذا انسان كيطيح من القيمة ديال راسو، ما كيعطيش قيمة لراسو ما كيكونش محافظ على ذاك الثقة اللي كيخصها تكون، مثلا؟ بحال دابا أنا قادر ما نسلخ بنادم، ولكن تنقول أنا راه ما قادرش، يعني القدرات ديالي ما تايقش فيهم، والحالة الرابعة هي عدم الشعور شعور بالقدره ما عدم توفرها وهذا علم كيفاش علم بحال انا راه رع عارف راسي راه ما قادرش دونك راه ما كنغتش داك داك الموف باش نتحرك صافي انا ما قادرش هذا كيتسمى علم وهذا راه غير مثال عطيتو لكم وتقدر تقيسو في اي حاجه اذا شنو هو الفرق ما بين حب الدات والغرور فالثقة بالنفس والاعتزاز بها كيختلف اختلافا كليا عن الغرور، وهذه الاختلافات بينهم هي الثقة بالنفس وهي عبارة على الاعتزاز بالنفس والاطمئنان ليها، هو نفس الشعور اللي كيحس به الانسان فاش كيكون راضي على راسو وراضي على الذات أما الغرور فهو شعور بالكمال وبالعظمة وشعور متوهم لدى صاحبه، كي لكم واحد كيبدا يحس براسو بأنه قادر يدير شي حاجة ولكن راه ما قادرش والفرق بالغرور كل ما بين الغرور والثقة، كلما زادت الثقة بالنفس فرقة تكون كتؤدي الشعور بالغرور، يعني هاد بجوج عندهم علاقة ديال وحدة وصل توصل للأخرى، والوحدة كتكمل للأخرى. والفرق ما بين الغرور والثقة بالنفس هو كلما زادت الثقة بالنفس فرقة تكون كتؤدي للشعور بالغرور، يعني إذا كنتي تيق فراسك بزاف فراك غادي تولي مغرور. والإنسان باش كيبدا يحس بأنه قادر على يحل شي حاجة كاينة مدامه ولا شي مشكل ولا شي موقف بشكل صحيح فهذا هو الشعور الغرور و الى مشى بداش دغيا فهنا كيبدا مرحله الفشل و كيتقال ان ما بين الثقه بالنفس الغرور شعره وكل ما زادت الثقه ديال الانسان براسه كل ما شدات داك الشعره قربات ولا شك بان الثقه بالنفس كتعتبر من واحد العوامل المهمه اللي كتعاون على الاستقرار والرقي ديال حياه الانسان والتطور ديالها وكل ما زادت الثقه ديال الانسان براسو كل ما ذاك الانسان ولا اكثر قدره باش يواجه الحياه والمصاعب ديالها والمتطلبات ديالها والهموم ديالها ولكن الا مشات شي الثقه بالنفس لحد المطلوب ديالها والحد المعقول فراه تما في كتولي غرور وكتولي خطر على صاحبه وما يخفاش عليكم خطورة ديال الغرور على الانسان وال المستوى اللي كتكون نجم عليه، يعني اي واحد مغرور راه ضروري كيكون عنده واحد العواقب. واش كاينه شي طريقه اللي يمكن لينا نعرفوا بها ولا نقيسوا بها المقدار ديال الثقه ديالنا بانفسنا، ولا واش كاينه شي طريقه اللي نقدروا من خلالها نتجنبوا نوصلوا لديك المرحله ديال الغرور والوقوع في المهالك والمدارك ديالو، اللي غنقول لك الا قدرتي، شوف اهم حاجه هو التواضع، ماشي الا قدرتي، خاصك تكون متواضع وكي قلت لك قادر دير شي حاجه. دير ما قادرش ديرها ما قادرش نديرها كي كنقولوا حنا المغاربه بالدارجه عزيز علينا ما تشبطش فين تفلق شوف انا مثلا انا بغيت فيديو ندير فيديوهات في يوتيوب واش غير نجي وغادي نبدا نحط ندير فيديوهات في يوتيوب خص تكون عندي واحد المعرفه مسبقه خص يكون عندي واحد الباكاج خصني نكون مهتم تخيل معايا واش غنجيبوا شي واحد ما عمرو دار شي حاجه وغنقولوا له هاك زيد تكل على الله تبدا تعطي الادفايس للناس واش هذه غادي تقدم تجربه زوينه ولا غادي تقدم تجربه مشوهه شي مرات كيكون الجهل مزيان واش كيكون الجهل مزيان، كيكون الجهل مزيان كيعاونك باش تبدا في داك النقطة الأولى، ومن بعد منها كتبقى دوز المراحل التانية التالتة وكتبدا تحسن من المستوى ديالك، أيه هذا راهم كاينين، ولكن في النقطة الأولى ركون هاني ومتأكد بأن الجهل راه ما واحد الصورة زوينة، الجهل راه ما كيعطيش معلومة، الجهل راه ما كيقدم حتى شي حاجة، الجهل كي قلت لكم كيقدم صورة مشوهة، ماشي كطيح من الناس، ولكن إلا جبت شي واحد جهل وكتدير لي شي حاجة ولا هذا، راه ما غاديش يعرف، فهنا فين كتكم انسان يعرف القدرات ديالو ويعرف شنو ما, يعني ما يقدرش يدير ويحاول ما امكن يوازن ما بين الثقه وما بين حب الذات وما بين الغرور وك لكم وتكون ايجابي ودائما سير على قياسك وقدرتي تطور راسك بدا غير بالحوايج اللي بسيطه عاد دوز اللي كبيره ونشوفكم في حاجه اخرى ان شاء الله